все загорілося. з Криша згоріла. Тут, на одному з місць, куди влучив снаряд, був магазин сантехніки. Тепер він має такий вигляд. Відкрили його та працювали. Подружжя Клименків. Людмила та Олександр після виїзду з Луганську в 2014 році намагалися облаштуватися в Миколаєві. Купили тут участок, побудували будинок, магазин, почали заново працювати, заново жити. За Знаєте, 8 років трохи поднялись. Ну, ось, знову опустилися. Опять опустились. Нас знову освободили. Їх освободили добре. Нічого не залишилося, ні одежды, блин. Ні техніки, нічого. Ні товара в магазині, все згоріло. Де у нас тут склад з товаром, там згоріло все. Там перша упала туди наверх, на крышу, розорвалась, да. А потом, ну, вторая или одновременно там вот вот где-то вот в районе той кусти, что он побило. по побило, да. І оно пошло сразу. Все. Вогоряння, да. Неподалік завалена щогла. Електромережі. Люди, які працюють поряд про прильот, кажуть так. Чувства електроханула. Ну, що, так, слышно було вибухи. Ну, вибухи вони постійно йдуть. вже незрозуміло, хто куда летить. слышно. Відомо про травмованого патрульного, який перебував неподалік місця обстрілу. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов прокоментував його стан так. «Внаслідок вибухової травми отримав осколкове поранення гомілки, з чим був доставлений до швидкої медичної допомоги до лікарні і був госпіталізований. Прооперований. Зараз стан його задовільний. Він знаходиться в загальному відділенні травматології. Йде на одужання». За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 10 людей. Дітей серед постраждалих немає. Про це повідомила голова обласної ради Агана Замазієва Щодо загиблих станом на 11:50 інформації немає.